Так, планую взяти для внутрішнього оздоблювання глиняну штукатурку глінка поверх газобетону. Яке фінішне оздоблення може бути, або і краска, грунтовки. Дякую. Оце отак і те саме, Олексію. <сум> ну, у глинка ж є і свої грунтовки, і свої фарби на основі глини, і свої шпаклівки, там і так далі. І я казав, що якщо ви вирішуєте робити з глини це дуже гарне рішення воно так воно дороге у грошах але воно гарне тому що для мікроклимату це чудово ну поспілкуйтесь з ними я вас прошу тому що глина це такий матеріал який потребує навиків щоб з ним працювати і щоб вони кожен шар один з одним працював гарно тому що глина вона коли бере вологу з повітря вона збільшується в об'ємі і коли вона віддає цю вологу вона зменшується в об'ємі тому що у вас буде обоє краска це питання естетики що вам подобається а ось які матеріали то це вже з виробником оці, цієї глинки. Скоріше за все, в них є інженери, які зможу проконсультувати і щось вам запропонувати. Тому краще це питання задайте їм. Раз. Тому що глина дуже специфічний матеріал. Тому він зараз так і не має такого поширення. На жаль. На мій погляд, на жаль. Тому що це шикарний матеріал для внутрішнього оздоблення.